На 12 менше, ніж в минулому році. За 2022 рік українські підприємства всіх форм власності виробили менше молока, ніж торік. Яка ситуація області та чи вигідно тримати курів на аграрній Хмельниччині селянам? Сєвєродонецька вивіз все, що встиг. Історія власника кав'ярень, який розпочав бізнес у Хмельницькому. Придбай картину, допоможи ЗСУ. На Хмельниччині влаштували благодійний аукціон. Чи можна ще долучитися до Заходу? Волонтер Сергій Бабак привіз допомогу від жителів Ізяславської громади. Чоловік розповідає, у Хмельницькому продукти перевантажать, далі їх відправлять українським військовим під Бахмут. Готову продукцію і на полпівфабрикати, ну, таке картопля, яблука. Ну, все, все в кого що є, всі, люди все несуть. Для перемоги нічого не шкодить. Вареники, нарізані складники до салату олів'є, пиріжки та інші смаколики передасть на передову українським захисникам військовослужбовець Олександр. Чоловік каже, страви господині Хмельниччини готували для військових на свята. Щоб вони почували себе як вдома, мали хоча б від нас якісь радісний настрій на новорічні і різдвяні свята. Ми попередньо зробили замовлення, хлопці, як би, Ну, що хлопці захотіли. І жінки, ті, що проживають в Хмельницьких громадах, на замовлення хлопців наробили, бачу, олів'є, зрази, і, що там, голубці торти купили. Для українських військових принесла енергетичні батончики власного приготування волонтерка Ліана Галян. Жінка каже, допомагає фронту з перших днів повномасштабної війни. Плетемо сітки з дівчатами, але випадково почула про потрібність от батон, цих енергетичних батончиків, знала, як їх робити, і з того часу роблю. Збирають допомогу військовим на фронт та жителям прифронтових територій волонтери громадської організації «Захист об'єднання волонтерів». Сьогодні та завтра відправлять автомобілі, завантажені продуктами харчування та найнеобхіднішим, розповідає голова організації Катерина Луцик. На напрямок Бахмуту буде їхати сім автомобілів загрожених. в Херсон також буде їхати бус і на Харківську область. Тобто дуже багато машин перед самим новим роком їдуть, щоб максимально розвести по-перше, те, що просять запити військові. Теплі ковдри, продукти харчування, зокрема консерви та крупи, повезуть для жителів звільненої Херсонщини, розповідає керуючий відділом волонтерського об'єднання захист Олег Супрунов. Є ячка, є пшенична крупа, є борошно, і ми по потребах відправляємо. Катерина Луцик каже, дорога на фронт не завжди безпечна. Волонтери, які везуть допомогу, потрапляли під обстріли. Звісно, вони завжди їздять в засобах захисту, і це люди, які давно їздять, які не вперше, тобто вони обстрілені, вони знають, як поводитися, куди можна їхати, куди не можна, і що робити у випадку обстрілу. Катерина Луцик розповідає, Цього разу вперше відправляють допомогу для пунктів незламності Бахмута. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Станом на 28 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 103 770 російських військових. Противник втратив 3017 танків та 6037 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1999 артилерійських систем, 418 реактивних систем залпового вогню та 212 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 283 літаки. 1000 607 безпілотних літальних апаратів та 267 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 4661 одиниць, спеціальної техніки – 179. За 308 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 653 крилаті ракети. Жителька кадеївки Надія має чотири корови та телицю. Саму старшу – красуня, потім бусинка, і жасмін, а цю – ласуню і мінку. Імена всім дала, каже, лагідні, бо корови – годувальниці родини. Кожна дає в цій порі року в день 10-11 літрів молока. Виходить 28-30 півторалітрових пляшок щодня, які жінка щоранку возить на Хмельницький ринок. Взагалі було козала по 40, то вони стараються ще в нас э, розкупити, бо і добрі, і не мішають Чого люди вже не знають, вже п'ять років їжджу на базар. Все їм аж я В 6 ранку ми вже виїжджаємо, а -го, 9 -го ми всі було стало вже вдома. Надія розповідає про свій робочий день. Власне каже, кожен її день, бо немає ні свят, ні вихідних, ні відпусток. Стаю з четвертого і ставлю воду гріти, щоб їх помити. І коли вже вона загріється півгодинки, в чотири, я вже приходжу сюди, е, викидаю гнуї, мию їх, все, і тоді апаратом підключаю одну, другу мию, підключаю другу, третю мию. Надії допомагає мати 72-річна Валентина Коваль. Як от зараз готує комбінований корм худобі та розповідає, корів донька доїть апаратом та має генератора на випадок відключення електрики. Я раніше доїла руками, а тут зробила пропозицію, що треба апарата. Купили апарат. Ну, ну, а генератор спасає. Сама запускаю, сама все навчилася, так що чоловік посіло на роботі, все, треба самому. Ви років його що він був дві з половиною тисяч, да, дивіться, які ціни на нього. Е, просто було в зимі одного року завіруха, покидало в нас на кості дерева, і не було світла. Що два дні не робили. Що ти кажеш, давай так, як купимо, по всій хаті буде світло. Надія наразі єдина в селі господиня, яка утримує стільки великої рогатої худоби. Петро Стахов, який працював у цьому селі ветеринарним лікарем, розповідає. 20 років назад була весняна і осіння дистанцизація. Я брав тут коло 30 проб кровів. Худоба була в кожній хаті було по дві, по три. Ворові люди тримали дуже багато. Тойнішній день на мене полк селі Кадеївка всього-навсього 50 років. Молоді люди не дуже хочуть тримати, а старші люди вже не можуть тримати фізично. Така ситуація, розповідає телефонова генеральна директорка Асоціації виробників молока Анна Лавренюк, не тільки в Україні і не лише через війну. Насправді є така статистика. У нас відчувалася стійка тенденція до скорочення поглібів в присадибному секторі, орієнтовано на 4, 5 до 6 відсотків, і також скорочення і в промисловому секторі. Ця тенденція є загальносвітовою, загальноєвропейською, тому що відбувається транзит, перехід від присадибного домашнього виробництва до більш організованого, безсадибним сектором вироблено на майже 16 відсотків, менше, ніж попереднього року. 4 мільйона 740 тисяч тонн проти 5,6 мільйона тонн попереднього року. За її словами, понад 82 відсотки всієї молочної продукції, яка виготовлена в Україні, виробляється з промислового молока. Надія каже, не здає молоко заготівельникам, бо на ринку продає його втричі дорожче. У нас на вулиці тільки одна жінка здає на молочарню. Не вигину. То це ж, це ж такої ціни ж немає нікуди. Ну, що таке, Сибирь. Ну, ну якби навіть по 10, по 15, хто возив ночами їздив, та легше стати на машину, і, і, і, і помити відра, і збутися, але… Жалко з того труда. Не в кожному селі є громадське пасовище. І це одна з причин, чому селяни не хочуть тримати худобу, каже Петро Стахов. Зараз він староста села і каже, намагається розв'язати цю багаторічну проблему, доки в селі ще тримають худобу. На даний час Є рішення сесії на про виділення 15 гектарів під громадське посолище. А люди поки що пасуть, ну, хто де. Частина людей пасуть на колишній території кроводства, але так, як вона приватна. Зараз Воно все розпайоване, це до якоїсь кори. Щодо промислового виробництва молока, то, за словами Анни Лавренюк, на Хмельниччині переробні підприємства все менше купують сировину в домашніх господарствах, утримуючи власні молочні ферми, хоча поки що обійтися без них не можуть. Саме Хмельницька область серед всіх категорій господарств тримає за у лідерства. На 1 грудня було вироблено вже 630 тисяч тонн молока, що на 4,6% більше в рівні з попереднім роком. Світлана Поробок, Суспільне новини Хмельниччина.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 більш так ну, прониклися це Доволі затишне таке приємне місце своєю історією, своєю навіть культурою привезеною. Коли я прийшла на співпесі, я також спочатку не знала, що це кав'ярня Северодонецька, потім я знайшла їхній інстаграм, вже більш також влибилася і було цікаво подивитися. Коли я прийшла тільки на роботу на кав'ярню, я зрозуміла, от тут є рівень».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 Перемога сама не прийде, її треба вакунати. Тому я дуже прошу вас бути щирими не тільки серцем, а й рукою на аукціоні. Із 25 картин у рамках проєкту були продані 14. У тому числі й робота 400. Віктора Кошуби, «Дівчина в Блакитному». 2400 гривнів раз, 2400 гривні – два, 2400 гривні – три, продано.